وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بِاللَّهِ وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس وَيَأْتِ بآخرين وكان الله على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 أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أَن تعدلوا وإن تلموا أو تعرضوا فإن الله كاف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 فالذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوث عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم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 وذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء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 وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً